السلام عليكم جميعا انا اسمي زينب الحد ولدي جاي احكي لكم عن تند. بس قبل ما احكي لكم عنه عايزه اشرح حاجه سريعه الغرض من الفيديو ده مش انه يقول لكم تند فيلم حلو او فيلم ما حلو انا مرات بحث الافلام والمسلسلات بحس انه فيها مواضيع ينفع نتناقش فيها بشكل اعمق بس عندي تحذير مهم انه في حرق للاحداث بشكل كبير انا ما بعرف احكي عن اي حاجه من غير سبويلرز من هسه تمام let's جو يلا بينا فيلم اكشن وخيال علمي واثاره من اخراج الكبير المحبوب عربيا وعالميا كريستوفر نولان، وانا بحضر في الفيلم حسيت انه بيشبه افلام نولان القديمه، هو من ناحيه الثيم مثلا بيشبه انترستيلر، بس حتى من ناحيه تركيبه البطل والشرير بيشبه افلامه اللي فاتت زي انسبشن وثلاثيه باتمان، خلونا اوريكم كيف، نولان بيحرص على انه يورينا مشاهد من خلال نفهم تركيبه البطل او شخصيته <تصفيق> في العادة بتكون شخصية عندها مبادئ خير واضحة وقوية بتخليه مستعد يضحي بنفسه عشان الآخرين فمثلا في انسبشن عندنا مشهد الطيارة في البداية to to so في ثلاثية باتمان مثلا في مشاهد كثيرة بيحرص من خلال نولن يأكد لنا على إنه باتمان لا يقتل You've got to be kidding me. No guns, no killing. Where's the fun in that? What did Come on, hit me. Come on, hit me. Come on, hit me. Oh! نفس الشيء بيحصل في تانيت، في مشهد الاوبرا لما يعرفوا انه الاشخاص الابرياء اللي قاعدين في القاعه غالبا حيموتوا، البطل بيقرر انه هو لازم ينقذهم، ولما زميله يقول له انت ما مهمتنا؟ بيقول له اتس mine ناو. دي من هنا خلاص وانا بحضر في الفيلم حسيت اوب بقى آه اوكي ده المشهد اللي المفروض منه افهم انه يا بضحي وما عندي مشكله، والضحايا مهمه على فكره، ليه؟ لانه في تانيت بالذات احنا ما بنعرف كثير عن البطل، فعشان نقدر نفسر كثير من الحياه اللي هو عملها خلال الفيلم، لازم نخلي ده في بالنا، مش بعدين نجي نقول يعني ليه هو تعب ده كده هو انسان هيرو كده خلصنا من دوافع البطل خلونا نمشي لدوافع الشخصيه الشريره مش بمعنى يعني شرير كحكم اخلاقي بس انه ضد الشخصيه الرئيسيه في العاده بتكون شخصيه مرت بطفوله حزينه او صعبه وبعدين بيكبر بيكون شايل في قلبه كتير عنده مشاعر سلبيه في أرض الواقع دي تترجم لافعال متطرفه بشكل ما او حتى لو مش متطرفة على الاجل احنا عارفين ان هي مش في صالح الابطال حتى الجوكر اللي احنا ما عارفين طفولته بنقدر نستنتج من قصصه الحزينه بتاعه السكارز اللي كل شويه دي ان ما كانت حلوه يعني كون شخصيه احنا فاهمين ليه بتعمل كده. نمشي لتنت، الشخصيه الشريره في تنت هو رجل الاعمال الروسي سيتر، تربى في فتره انهيار الاتحاد السوفيتي، ومن هو صغير عاش طفوله صعبه يعني لقى نفسه مضطر يشتغل في اماكن الاشعاع وينقب عشان يعيش. ونولان بيعرض لنا مشاهد كثيره في الفيلم بتاكد لنا على شخصيه الشرير، انانيه متفرده تحب التملك، وده بيظهر لنا مثلا في المشهد مع زوجته لما قالت له في الكنيه انا بكرهك سيبني في حالي ويقول لها، If I can't have you, no one can. بس في حاجه في تنت عن الافلام اللي فاتت، لو لاحظتوا مثلا في انسبشن او في Interstellar، في مساحة من الفيلم مخصصة للشرح، في تانت ما بيحصل كده، لو متذكرين البطل أول ما شرحوا له الفكرة أصلاً بتاعت كده، الراجل اللي أدوا البريفينج ده قال له كونك تعرف طبيعة الموضوع، ده إنك خسرت، وبيقول عبارة بتتكرر كتير خلال الفيلم اللي هي نوليدج divided نوزع المعرفة، ما في شخص واحد عارف كل حاجة، نمشي خطوتين لقدام لما أن البطل لاجل العالمة اللي المفروض تشرح له على حكاية الإنعكاس والزمن والكلام ده، بتقول له جملة يعني حسيتها، حسيته بيتكلم معايا And try to understand it, feel it. Oh. اللي هو الشخصيه عندها ماسترز ان فيزكس يعني لو في واحد في الفيلم كله بيقدر يشرح لنا اللي حاصل هو نيل ده كاترين تساله شو انا ما فاهمه فالبطل بيتلفت لنيل بيقول لها وتفضلي اشرح لها الفيلم بيجيب كرسيه كرسي و في امان الله بيقعد قدام كاترين بيقول لها شوفي يا استاذه فيزكس انا هنا خلاص انا أنا كمان ركزت انه الله نيل حيبدا لنا القواعد من اول لانه بيعمل كات نمشي للمشهد اللي بعده ما سمعنا ولا شيء فحسيت انه لولا بيقول لنا يا جماعه ما تركزوا كثير في الموضوع مو اون وانا اساسا ما عندي مشكله اني ما بهتم كثير بالكيف لكن بهتم باللي ليه ليه كل اللي فيه ده, ده بيوديني للمفهوم اللي عايزة أكلمكم عنه اللي هو مفهوم Intergenerational Justice نفككوا مع بعض Justice معناها عدالة generation يعني جيل و inter يعني ما بين أو عبر فهي العبارة كلها بتبقى العدالة عبر الأجيال الفكرة أولاً إنه نحن الحاجات اللي بنعملها في حاضرنا دي أي حاجة نسويها في أي مجال سواء على سياسة، بيئة، اجتماع، اقتصاد، بتأثر بشكل مباشر على الأجيال القادمة، تمام؟ يلا هنا في سؤال بينطرح خصوصاً فيما يتعلق بالبيئة، إنه هل نحن من باب العدل تقع علينا مسؤولية أخلاقية في إنه نحافظ على الكوكب ونتعامل مع موارده بحكمة عشان الأجيال الجاية؟ وجهات النظر بتختلف شديد في المفهوم ده، في المع وفي الضد وفي في النص، في مقولة معروفة بتقول نحن لا نرث الأرض من أجدا من اطفالنا، نحن مفروض نتعامل مع الكوكب اللي عايشين فيه وده كانه دين، فنتعامل معاه بحرص شديد على اساس انه نسلمه نحن الاجيال انه هو في حاله كويسه، يعني كانك سايق عربيه هي عربيتك وانت مشتريها بس هي العربيه دي حقيقه دا حقيقه ده حفيدك اللي لسه ما اتولد، فانت لازم تحافظ عليها لاطول فتره ممكنه عشان هو لما يتولد يلقاها يعني بحاله كويسه وما تنحرق قدامه. في مقوله ثانيه بتودينا على اتجاه معاكس تماما. We are always doing something for posterity, but I would faint see posterity do something for us. Posterity هي كلمه معناها الاجيال للجايه اريد اقول لك انه صدحت راسي كل شويه لازم نشتغل الاجيال الجايه الاجيال الجايه وسير الاجيال الجايه عملت لي شنو ده تصور اخر بيقول لك انه احنا عايشين في الكوكب ده في وقتنا الحاضر فاحنا نستغله باقصى طريقه ممكن احنا عايزينها ده اللي يتصرفوا مع نفسهم بقى في مفهوم العداله عبر الاجيال كمان في نقطه تذكر دائما وهي نقطه المعرفه وهي فكره انه احنا يا دوبك في العصر الحالي في حاضرنا يدوب عندنا الادوات المعرفيه الكافيه لمعالجه مشاكل عصرنا فالفكره انه عدم المعرفه او الجهل يعني يعفينا من مسؤوليه عالجت مشاكلهم هم لازم يعالجوا مشاكلهم لانه هم الأدري فيها ليه طرحت الموضوع ده لانه في نقاش بيحصل بين الشخصيه الشريره في تنت وبين البطل بتلخص الموقفين ده بنفهم منه انه الشخصيه الشريره دي افعاله عندها بعدين في البعد الشخص القريب اللي هو انه هو انسان اناني ومحيموت إن مريض عنده سرطان فبالنسبه له اذا انا مت العالم كله ينهار معي احسن كمان عنده بعد مستقبلي لانه احنا خربنا الكوكب لدرجه انه الاجيال اللي جايه بقت ما عرفتش فالحله الوحيده اللي توصلوا له هو انه يتفقوا مع واحد من الماضي اللي هو الشخصيه الشريره دي على بأساس إنه يساعدهم يعكس مجرى الأحداث وباسيكلي يعملوا يستارت للكوكب إحنا هنتدمر لما هم يعملوا كده بس ده حيديهم فرصة إنه يغيشوا لما حكى الكلام ده كله للبطل قال له بعد ما أنا شرحت لك الموضوع هل ما زلت عايز توقفني؟ والبطل بياخد لك كده الربع ثانية من التفكير العميق وبيقول له يس طبعًا كل جملة مهمة شديد. Each generation provides for its own survival. كل جيل يدبر نفسه. بس سيتر بيقوله طب ما هو ده اللي بيعملوه فعلًا هم بيحاولوا بس يقولون فرصة للبقاء. هنا بقى أنا توقعت أكتر شوية من البطل. توقعت انه يقول ينوت you know يا سيتر معاك حق صح كلامك نحن اللي عملناه وما صح هطمنك إن أنا فهمت موضوع الزمن والانعكاس ده فأنا هحاول أستخدمه في إنه نحسن البيئة ونعكس القرارات اللي اتخذناها وهببت وبهدلت الكوكب. فتوكاي okay. يعني لا تقلق أنا هظبط الموضوع. ما ما قال من الحاية دي. فأنا حسيت صراحة إنه شخصية شريرة في تلت كشخصية في عندها عمق، طبعا هي شخصية يعني ان بس في في شوية فهم حسيت، في كم من حاجة تانية عجبتني في الفيلم بشكل عام، في قصاد الحاجات اللي ما أولاً الموسيقى المؤثرات كلها كانت عظيمة، في ناس طبعاً بتقول إنه كانت عالية خالص فده بيطغى على صوت الحوار بس يعني ساكس تو بي يو، أنا كنت قاعدة بقرا في الترجمة فما بفرق معي برضه من الحاجات اللي عجبتني شديد في الفيلم هي روبرت باتنسون باختصار، في مقابل مثلاً البطل جون ديفيد واشنطن ده لطيف إنه هو بلاك جاي وفي فيلم لنولان في إ بس يعني دي كان في خيارات افضل، على نفس المنوال ما حبيت شخصيه البنت دي, دي اساسا حسيت ان هي بتعمل نفس الشخصيه اللي عملتها في فيلم اسمه ويدوز لو حضرتوه وروني رايكم فيه، ده نقد اساسا بيتعرض له نولن من زمان، اللي هو فكره انه ما بيكتب شخصيات نسائيه قويه، الحايه الثالثه في العاده اساسا نولن بيعمل الافلام اللي هي الفيل جود موفيز، البطل بينتصر في الاخير وحتى لو في حاجه غلط بتحصل يعني ان شاء الله بتتصلح، فانا بحضر في تنت كل ما تحصل حاجه غلط ويلا ويتعبوا او ماي ويتعب جاد ولازم الباب ابدا يفتح وحنتخنق، اوكي ده نولن يعني أكيد. حبيبتي فتح الباب اي زول ينقصكم في اخر لحظه لو كان ده مخرج باراسايت مثلا ان او فينشر لا كنت توترت زي الميانين وبيقتلوا البطل ما عنده اي مشكله بس في المقابل نولن كمان عنده حركه حلوه في الافلام بتخليني انبسط شديد اللي هي بيخد دائما مشاهد فيها كلوز او تلميحات تكون قاعد بتحضر الفيلم وانت مركز بحس ان انا بحضر في افلام نولن ان انا ان اكتف فيور مش مش مجرد متلقي فلحد هنا دي الحاجه اللي انا كنت حابه اشارككم فيها على النت ححب اسمع ارائكم في كل النقاط اللي ذكرتها العداله عبر الاجيال في الفيلم في في الشريط، طيب كل حاجه انتم عايزينها اكتبوا لي في التعليقات خلونا نتناقش مع بعض قبل ما تمشوا عندي حساب بتاع انستغرام ممكن تمشوا تشوفوه فيه حلقات كتير عن الافلام اذا حبيتوا فكره انه نتناول مفهوم معين من خلال فيلم كلموني عشان انا عندي كمان واحد ثاني حابه اناقشه يعني اعملوا سبسكرايب وفعلوا التنبيهات عشان اذا عملت فيديو ثاني يطلع لكم شكرا جزيلا على متابعتكم واشوفكم في التعليقات مع السلامه